Короткометражні фільми «Я не зламалась» про українок, які вижили в 90-х, все дозволено про нові розваги 90-х та той день, коли, про незвичайні обставини, в яких українці зустріли незалежність України, такі стрічки демонстрували у перший день показу документального серіалу «Наші 30» на восьмому причалі. Відвідати цей захід прийшов миколаєвець Валерій Феченко. Говорить, про показ фільмів дізнався від знайомих. «Фільм про Чорнобиль знімав ну, мій друг, прямо, з яким ми досі спілкуємось, і я його дуже люблю. І я впевнений, що фільм про Чорнобиль буде топовий. Я подивився теми, так, загалом, і там нема таких, щоб не були мені цікаві. Тому що я був народжений рівно в 90-й рік. І, ну, тобто, це старт мого життя і дуже цікаво подивитися, чим жили люди, коли я тільки-тільки народився. Режисеркою чотирьох короткометражних фільмів з дев'яти представних є Анна Цегина з лабораторії журналістики суспільного інтересу. Говорить, обирала теми, які можуть об'єднати людей в спогадах та емоціях про 90-ті роки в Україні. «У нас є теми, закладне там. Війна в Афганістані, але це не війна в Афганістані, там не про війну, а про те, що люди, які повернулися з війни, що вони переживали. І вона називається Нас туди не посилали. Далі у нас є серія епізод про жінок 90-х, як вони виживали, тобто історія човникарок, історія там, розвитку бізнесу, як жінки робили бізнес. Анна Цигима говорить, найважче для неї була робота над фільмом про повернення кримських татар з депортації. «Ця тема, сама повернення в Крим, історія кримських татар для людей, які живуть на материку, вона взагалі не зрозуміла. Ну, тому що тоді, в 90-ті, це був ну, дуже складний час для України і всі були зайняті ну, своїм виживанням якимось. І ця тема не піднімалась. І потім якось вона така скрилася. І через 30 років, ну, там, я, мої однолітки, ми дізнаємось таку історію, за яку, якщо чесно, дуже соромлю. І я, коли записувала інтерв'ю з кримськими татарами, я стояла за камерою, ну, я плакала. Я серйозно я плакала, я плакала на монтажі дуже часто, мені було, ну, реально дуже-дуже шкодило. Перша стрічка, яку продемонстрували глядачам на Заході, називається «Я не зламалась». Йдеться про історії трьох українок, які радикально змінили свою діяльність у першій декаді незалежності. Після перегляду фільму деякі відвідувачі Заходу ділилися спогадами батьків, які пережили 90-ті. «В Каховці вони робили домашні чіпси, їхали в Одесу, там продавали, в Одесі закупали рибу, приїжджали в наш город. там теж це все розділили. Все в дому говорили, запах у квартирі ставив ужасніший. Вот, при цьому були маленькі діти, мій брат, дядя, і що в цілому було достатньо складно, але вони справились». Показ документальних фільмів «Наші 30» відбувається з 12 по 14 жовтня в рамках фестивалю «Моколайф Артвік Ченч». «Ми були з командою, з колегами на Львівському медіафорумі, там ми познайомилися, дізналися про проєкт» і вирішили, а чому не показати його в Миколаєві. Відповідно, ми ще могли б це зробити раніше в ДОФі, але потім так склалося, що якісь терміни відтермінувалися, і фестиваль вже набігав... Ну, доходив до свого початку. І е, нас осенило, що тема ж та з фестивалю зміни. І е, суть фільму ⁇ це також про ті зміни, які ми всі з вами пережили, е, про е, зміни, які відбулися після розпаду е, Союзу і створення нової держави. Лабораторія журналістики суспільного інтересу працювала над фільмами півтора роки. За словами продюсерки проєкту «Наші 30» Наталії Гуменюк, цикл документальних стрічок продемонстрували у Києві, Тернополі та Івано-Франківську. «Для нас головне було, щоб наші герої – це були живі люди зі своїми історіями, щоб вони говорили прямо, прямою мовою, щоб це була їхня мова. Не наша думка про них, а от як вони сказали. Сам проект це проект Суспільного, який фінансувався посольством Сполучених Штатів. Це був відкритий конкурс, в якому було приблизно 150 тисяч доларів. Наше головне завдання – почути від людей, чи вони пам'ятають щось з своєї молодості, чи виникли в них взагалі запитання про той час. Олександр Гресь, Сергій Курп'ятник, новини на Суспільному, Миколаїв.